عبر ميدان السوق يسير مفتش الشرطه اتشوميلوف في معطف جديد ويحمل في يده لفافه ومن خلفه يسير شرطي احمر الشعر ومعه غربال مملوء لحافته بثمار عنب الثعلب المصادره والسكون مخيم ولا احد في السوق وتطل ابواب المتاجر والحانات المفتوحه على العالم بنظره كابيه كالاشتاق الجائعه ولا يوجد بجوارها حتى الشحاذون وفجأة يسمع أتشوميلوف صوتا يقول آه إذا فأنت تعض أيها الملعون أمسكوه يا أولاد العض الآن ممنوع أمسك ويتردد عويل كلب ويلتف أتشوميلوف فيرى كلبا يركض من مخزن الحطب التابع للتاجر بيتشوجين وهو يقفز على ثلاث أرجل ويتلفت ويطارده شخص في قميص من الشيت المنشى وصديري مفتوح يركض وراء الكلب ثم يسقط على الأرض مادا جذعه إلى الأمام ويقبض على ساقي الكلب الخلفيتين. ويتردد من جديد عويل الكلب وصيحة أمسكوه وتطل من المتاجر سحن نعيسة. وسرعان ما يتجمع الناس بالقرب من مخزن الحطب وكأن الأرض انشقت عنهم. ويقول الشرطي يبدو هنا اضطراب يا صاحب المعالي. ويستدير أتشوميلوف نصف دورة إلى اليسار متجها إلى الجمع. ويرى بجوار بوابة المخزن مباشرة الشخص المذكور في الصدر المفتوح وهو يرفع يده اليمنى ليرى الجمع إصبعه المدمع وكأنما كتب على سحنته الثملة سوف أريك أيها الملعون وإصبعه نفسها تشبه علامة النصر ويتعرف أتشوميلوف في هذا الرجل الصائغ خيريوكين وفي وسط الجمع يجلس المتسبب في هذه الضجة جرو صيد أبيض ذو أنف حاد وبقعة صفراء على ظهره مادا ساقيه الأماميتين وجسده كله يرتعش وفي عينيه الدامعتين نظرة حزن ورعب ونسأل أتشوميلوف وهو يقتحم الحشد بأية مناسبة أنتم هنا؟ لماذا هنا؟ وأنت؟ لماذا إصبعك؟ من الذي صاح؟ ويشرع خريوكين في الكلام وهو يتنحنح في قبضته كنت سائرا يا صاحب المعالي لا أمس أحدا بخصوص الحطب مع ديمتري ديمتريفيتش وفجأة إذا بهذا الوغد ودون أي سبب ينهش إصبعي أرجو المعذرة فأنا رجل يعني من العاملين وعملي دقيق فليدفعوا لي لأني ربما لا أستطيع أن أحرك هذه الإصبع أسبوعا ولا يوجد في القانون يا صاحب المعالي ما ينص على أن يتحمل الإنسان هذه المخلوقات فلو أن كل واحد أخذ يعض فالأفضل ألا يعيش الإنسان على ظهر الأرض فيقول أتشوميلوف بصرامة وهو يسعل ويحرك حاجبيه هم حسنا حسنا كلب من هذا أنا لن أدع ذلك هكذا سأريكم كيف تطلقون كلابكم أنا أن ننتبه إلى أولئك السادة الذين لا يريدون أن يمتثلوا للقوانين عندما يدفع الغرامة هذا الوقت سيعرف ما معنى الكلاب وغيرها من الدواب الضالة سأريه العفاريت الزرق ويخاطب الشرطي يلديرين اعرف كلب من هذا واكتب محضرا أما الكلب فينبغي إعدامه فورا لابد أنه مسعور إنني أسألكم كلب من هذا ويقول شخص من الجمع يبدو أنه كلب الجنرال جيجالوف الجنرال جيجالوف هم انزع عني المعطف يا يلدرين أوف يا للحر يبدو أن المطر سيسقط شيء واحد لا أفهمه كيف استطاع أن يعضك أمن المعقول أنه يطال إصبعك إنه صغير أما أنت فانظر مطولك يبدو أنك جرحت إصبعك بمسمار وخطرت لك فكرة أن تحصل على تعويض أنتم هكذا أعرفكم أيها الشياطين قال أحد الجمع يا صاحب المعالي كان يلسعه بالسجارة في بوزه ليضحك عليه، فلم يكذب الكلب خبراً وعضه، إنه شخص مشاكس يا صاحب المعالي، قال خريوكين كذاب يا أحول، أنت لم ترى شيئاً فلماذا تكذب؟ إن معاليه سيد ذكي ويعرف من الكذاب، ومن الشريف النقي الضمير أمام الله، وإذا كنت أكذب فليحكم القاضي، فلديه مكتوب في القوانين، الجميع الآن سواسية، وأنا لي أخ في الدرك إذا أردت أن تعلم. قال أتشوميلوف: ممنوع الكلام. ويقول الشرطي بنبرة تأمل عميق: كلا، هذا ليس كلب الجنرال. ليس لدى الجنرال كلاب كهذه. كلابه أكثرها سلوقية. قال أتشوميلوف: هل أنت متأكد؟ متأكد يا صاحب المعالي. قال أحد الجمع: أنا نفسي أعرف ذلك. كلاب الجنرال غالية، أصيلة. أما هذا فالشيطان يعلم ما هو، لا شعر ولا هيئة، مجرد حقارة لا غير. هذا كلب يقتنى؟ أين عقولكم؟ لو أن كلباً كهذا ظهر في بطرسبورغ أو موسكو، أتعلمون ماذا كان يحدث؟ ما كان أحد ليلتفت إلى القانون، بل على الفور ولا كلمة. أنت يا خيريوكين قد تضررت، ولا تدعي الأمر يمر هكذا. ينبغي أن نؤدبهم. آن الأوان. قناة قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب ويقول الشرطي وهو يفكر بصوت مسموع وربما كان كلب الجنرال فليس مكتوبا على سحنته رأيت من مدة كلبا مثله في فناء منزله ويقول صوت من الحشد واضح كلب الجنرال قال أتشوميلوف ألبسني المعطف يا يلدرين يبدو أن النسيم يهب لقد برت احمله إلى الجنرال واسأل هناك قل لهم إنني وجدته وأرسلته وقل لهم ايضا الا يخرجوه الى الشارع فهو كلب ربما غال واذا اخذ كل خنزير يلسعه بالسيجاره في وجهه فمن السهل اتلافه الكلب حيوان مهم وانت ايها الغبي انزل ذراعك كفاك ابرازا لاصبعك الحمقاء انت المذنب قال احد من الحشد ها هو ذا طباخ الجنرال القادم فلنساله يا بروخور تعال هنا يا عزيزي انظر الى هذا الكلب أهو كلبكم؟ قال الطباخ: يا سلام، لم يكن لدينا أبدًا كلاب مثله. فيقول أتشوميلوف: ليس هناك داعٍ للسؤال، هذا كلب ضال، لا داعي للكلام الكثير. إذا قلت إنه ضال، فهو ضال، ينبغي إعدامه وكفى. واستطرد الطباخ: ليس كلبنا، إنه كلب شقيق الجنرال الذي وصل من مدة. جنرالنا لا يحب كلاب الصيد، أما أخوه فيحبها. ويسأل أتشوميلوف ويفيض وجهه بابتسامة تأثر أحقاً وصل شقيق الجنرال فلاديمير إيفانوفيتش آه يا ربي وأنا لا أعلم وأنا لا أعلم هل جاء للزيارة؟ قال الطباخ نعم للزيارة قال أتشوميلوف آه يا ربي أوحشه شقيقه وأنا لا أعلم إذن فهذا كلبه سعيد جداً خذه يا له من كلب شقي هبش هذا من إصبعه ما لك ترتعش؟ أوه إنه غاضب هذا الماكر يا لك من صغير ويدعو برخور الكلب ويمضي معه مبتعدا عن مخزن الحطب ويقهقه الجميع سخرية بخريوكين ويقول له أتشوميلوف متوعدا مهلا سوف أفرغ لك ويمضي في طريقه عبر ميدان السوق متدثرا بالمعطف الحرباء للأديب الروسي أنطون تشيخوف بصوت عبد الباري الطشاني شاهد أيضا أحد هذه الفيديوهات الظاهرة أمامك على الشاشة